طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام عزيز المشاهد إذا كنت مصابا بسحر وضر فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء فقد يرسل الله إليك رؤيا في المنام يخبرك فيها بأنك مسحور فقد ترى في منامك السموم لأن السم قد يدل في المنام على السحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر وقد ترى الحياة والعقارب تسعى. قال الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقد ترى في منامك الكلب والخنزير لأنها من الحيوانات التي فيها نجاسة ولأن النجاسات قد تدل في المنام على السحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان وقد ترى العقدة أو العقد، لأن السحرة عليهم لعنة الله تعالى ينفثون فيها لعمل السحر، يقول الله تعالى: (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) وقد ترى الحيوانات والطيور والذبائح، لأن السحرة يذبحون الحيوانات والطيور كقرابين للشيطان الرجيم لإعانتهم على إتمام السحر. لأن اليهود الذين اتبعوا طريق السحر وتعلمه قد مسخوا قرودا يقول الله تعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فإذا أتت إليك رؤية أو لم تأتي فكتاب الله عز وجل فيه شفاء للناس من كل داء وفيه حفظ من كل شر فعليك أن تأتي بزجاجة من الماء مفتوحة وتقرأ عليها الفاتحة وتنفخ في الماء، تنفخ في الماء ثلاثة مرات، وتقرأ من أول سورة البقرة إلى قول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، ثم تنفخ في الماء ثلاث مرات، ثم تقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المريد اللعين، من همزه ونفه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم.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 ثم تضع يدك على قلبك وتغمض عينيك وتدخل إلى جميع أركان المنزل باستمرار وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وعليك دائما بقراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس